اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن القران خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تُخْسِرُوا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام